Ciolo subliniere intervine în formă, după relansarea în politic, ce ministru a intrat în colimatorul fostului premier, puterea îmbat uneori. După lansarea în via politic, subliniere ia anuncul privind înfiincarea unui nou partid, dacian ciolo subliniere nu ratează niciun scandal. Postul premier iese acum la ramp cu o reacție dură în scandalul iscat între Ministerul Educației, sublinierei liderii universitcii Bucure, subliniere T. Rectorii care au îndrăznit să nu susțin nodele prea slăvite pentru mediocritate, peletesc acum prețul decenței prin reducerea fondurilor de la stat pentru universitcile pe care le conduc. Chiar dacă acestea sunt printre cele mai bune din car, afirm fostul premier Dacian Ciolo subliniere. Puterea în bat uneori. De la Becia asta la sentimentul ce facem ce vrem pentru ce putem pasul a fost făcut de mai multe ori în ultima vreme. Un pas de la bunul simt la comportamentul de vechiil pe o subliniere e Rectorii care au îndrăznit să nu susțină în prea slăvite pentru mediocritate ca valoare politic peletesc acum precul decenței prin reducerea fondurilor de la stat pentru universitățile pe care le conduc, chiar dacă acestea sunt printre cele mai bune din car. Returul la domnia bunului simc e posibil, dar presupune implicarea celor cu bun simc. Felicit profesorilor care subliniere-i asum traversarea de subliniere pentru că demnitatea se rămân în valoare, scrie fostul premier pe Facebook. Rectorul Universit din Bucure, t Mircea Dumitru, sublinieră I. Presubliniere din telesenatului Senatului, umb, Marian Preda, au criticat miercuri. Într-o scrisoare de protest, modul în care Ministerul Educației a alocat cifrele de subliniere polarizarea aferente anului universitar viitor pentru instituțiile de învățământ superior membre ale consorțiului universitaria subliniere, i au anuncat ce vor acționa Ministerul în contencios administrativ. Universitatea din Bucure subliniere tiva acțiunea Ministerul Educației în contencios administrativ, pentru ce vrem să aflme prin ce miracol criteriile de alocare a cifrelor de subliniere colarizare pentru toamna acestui an au penalizat universitățile din consorciu le au recompensat pe aproape toate celelalte. Sublinierei cu rezbunare, domnul ministru Popa, alturi de colegii săi de partid, domnul Dragnea sublinierea Ibn Adencil, au tăiat drastic din locurile la admitere ale celor mai vechi sublinierei mai prestigioase universitcii române sublinierei, universitcile din consorciul universitaria, -i le au împricit cu generozitatea boierilor medievali noilor cet și de scaună. În universitar românesc, afirm reprezentanții în scrisoare. În opinia acestora, este lipsit de orice justificare rațională se cederea arbitrarea numărului de locuri repartizate Universitcii din Bucure, linieră TIP pentru anul universitar 2018. 2019 pe toate cele trei cicluri de studii. În replic, cine ce sunt neîntemeiate acuzațiile potrivit cererii repartizarea locurilor slash granturilor pentru studiile universitare de licenc, master sub i doctorat. Financate de la bugetul de stat în anul universitar 2018-2019, s-ar fi realizat pe criterii politice. Ministerul Educației Naționale a urmărit susținerea domeniilor prioritare de dezvoltare a României, cu respectarea principiului echiticii. Această fundamentare a locurilor repartizate era necesar încă din anul 2014. Astfel, pentru prima dată de la intrarea în vigoare a Legii Educației Naționale numărul 1 pe 2011, cu modificările sublinierei completările ulterioare, Ministerul Educației Naționale a fundamentat sublinierei a repartizat preliminar. Distinct, locuri slash granturi financate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenc, master sublinierei doctorat, special cu următoarele destinații, absolvenții ai liceelor situate în mediul rural sublinierei locuri destinate formării inițiale a viitoarelor cadre didactice sublinierei mai ales pentru domeniile prioritare de dezvoltare a României. Pentru anul universitar 2018, 2019 au fost alocate, special pentru aceste domenii. 5.000 de locuri în plus fac de anul 2017 a celor programe de studii care susțin domeniile prioritare, a sublinierea cum sunt ele definite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare subliniere inovare 2014-2020, respectiv în Strategia Națională pentru Competitivitate 2014-2020. Bioeconomia, tehnologia informațiilor sublinierei a comunicațiilor, spațiu sublinierei securitate, energie, mediu sublinierei schimb climatice, econanotehnologii tehnologii sublinierei materiale avansate, sănătatea, precizamen. Reprezentanții instituției susțin ce numeroase studii sublinierei analize, inclusiv cele realizate în cadrul raportului de audit al performanței realizat de Curtea de Conturi a României, raportului privind analiza funcțională a sectorului încemântului superior realizat de Banca Mondial, cât sublinierei în cadrul proiectului România Educat, ajung la o concluzie comună. Anume a ceea ce structura instituțională sublinieră-i a ofertei educaționale nu sunt corelate cu nevoile pieței muncii.